قبل ان اقرا الحديث الذي ذكرت لكم في الحلقه الماضيه من انني ساعرضه بين ايديكم قبل ان اقرا هذا الحديث الشريف المهم خلاصة لمضمون التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية كان الله ولم يكن معه شيء مر الحديث في هذا الركن وهو الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية كان الله ولم يكن معه شيء أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها والمشيئة عنوان للحقيقة المحمدية لأننا إذا أردنا أن نجمع بين كل المعطيات التي ترتبط بهذا الموضوع من آيات القرآن بحسب تفسيرهم كما بايعنا بيعة الغدير ومن أحاديثهم وهي كثيرة وكثيرة جدا في هذا الموضوع ومن خطبهم ومن زياراتهم ومن أدعيتهم عندنا كم من هائل من النصوص والحقائق والمعطيات في هذا الموضوع لكن اغبياء النجف تركوا كل هذا لماذا اقتداء بدين سقيفه بني ساعده والتزاما بعلم كلامهم وتمسكا بقواعد العقائد عندهم وتركوا كل هذه الحقائق وحبسوا انفسهم في مرحلة التنزيل التي نسخت نسخت نسخت، لهذا السبب توقفت عقولهم ولهذا السبب لم يوفقوا مطلقا وما نالوا شيئا من نور بصيرة يهتدون بها ظلوا يترددون في حيرتهم فجاؤونا بدين مرقع انتم تلاحظون ما عرضته لكم من بدايه هذا البرنامج تلاحظون انني اتحدث عن لوحه واحده عن منظومه عقائديه متماسكه كل اجزائها ترتبط ببعضها رباطا وثيقا منذ اول حرف الى هذه اللحظه وسيبقى هذا الحال مستمرا بنفس هذه الطريقه الى ان ينتهي البرنامج مرادي الى ان تنتهي مجموعه الحلقات هذه التي عنوانها مجموعه حلقات اعرف امامك لاحظتم أن نظاماً متسقاً ومستوسقاً ومتناسقاً ومتكاملاً في كل الذي طرح في هذه الحلقات عودوا إلى ما كتبه مراجع النجف في العقائد إنها مرقعات مثلما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية جودليه وبيت خياطه من كل زيج رقعه بالضبط دينكم وعقيدتكم التي اخذتموها من مراجع النجف من حوزه الطوسي من كل زيج رقعه مجموعه من الرقع اعود الى ما اريد ان اتحدث عنه مشكلة النجف مشكلة كبيرة لا أستطيع أن أغطيها بدقائق هذه طامة كبيرة قادت أسلافنا إلى الضلال ولا زالت تقود الأجيال المعاصرة وحتى الأجيال القادمة فإنهم يقودون هذه الأجيال إلى الضلال مثل ما قال إمامنا الصادق بالضبط فضلوا وأضلوهم هؤلاء المراجع ضلوا وأضلوا الشيعة فضلوا وأضلوهم كما في رواية التقليد الموجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه على أي حال كان الله وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٍ ثم تكلم بكلمة إنها المشيئة التي خلقها بنفسها إنها النور الأول إنها الصادر الأول إنها الخلق الأول إنها المخلوق الأول إنها الروح الأولى إنها العرش الأول إنها اللوح الأول إنها القلم الأول إنها النون الأولى مصطلحات وعناوين كثيرة يمكننا أن نتلمسها في أحاديثهم الشريفة لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه العناوين وعند هذه المصطلحات إلا أننا سنستعمل العنوان الذي وردنا على شفاه محمد صلى الله عليه وآله من عمه أبي طالب إنها الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية لها وجه من حيث الله هذا هو الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره الإسم الأعظم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي خلقه سبحانه وتعالى واستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره هذا هو الوجه الذي استقر في ظله فلا يخرج منه الى غيره ونحن لا نملك اشاره ولا عنوانا ولا لفظا يشير الى هذا قد يقول قائل فكيف نملك عنوانا ولفظا واشاره تشير الى الله ولا نملك عنوانا ولفظا واشاره تشير الى وجه الحقيقه المحمديه الذي استقر في ظل الله فلا يخرج منه الى غيره كيف يكون ذلك سياتي الكلام فإننا أيضا في المقام الأتم للتوحيد حينما يكتمل الحديث في أركان التوحيد الأربعة سنصل إلى هذه النقطة من أننا لا نملك لفظا ولا صوتا ولا إشارة تشير إليه سبحانه وتعالى ما هذا الكلام سياتي لكن صورة لن تكتمل ما لم أضع النقاط على الحروف وبالتدريج انني احدثكم عن شيء ما سمعتم به سابقا لكنه ليس من صنعي هذه حقيقة التوحيد في دين محمد وال محمد لأنكم لستم على دين محمد وال محمد انتم على دين مراجع النجف وهم كذبا وزورا يدعون انهم على دين محمد وال محمد انهم على دين سقيفة وال سقيفة انهم على دين سيد قطب وآل سيد قطب انهم على دين الطبري وآل الطبري انهم على دين الفخر الرازي وآل الفخر الرازي انهم على دين المعتزلة وآل المعتزلة انهم على دين ابن عربي وآل ابن عربي انهم على دين الأشاعرة وآل الأشاعرة إنهم على دين الشافعي وآل الشافعي هؤلاء أئمتكم من هنا جاءوكم بدينكم لذا تجدون هذا الكلام غريبا هذا الكلام غريب لأنكم غرباء عن دين محمد وآل محمد وسيعود الإسلام غريبا يا كامل يا كامل المؤمن غريب المؤمن غريب فطوبى للغرباء الإمام الباقر يقول لكامل التمار يا كامل يا كامل المؤمن غريب فطوبى للغرباء الناس من حوله بهائم هكذا يقول الائمه الناس بهائم والمؤمن غريب غريب الناس بهائم ربما افضل شيء اسوقه لتوضيح كلمه الصادق من ان الناس بهائم من حول المؤمن والمؤمن غريب ما يقوله مراجعنا الكرام اتحفونا اتحفونا من رحمه على والديكم اتحفونا واريحونا بالوثيقه الديخيه. ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي أدلع. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبيه قال توصل اطمئن تركبهم يعني ايش اه يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نص عباردة واحد من الاعلام قبل خمسة سنوات زي مش درعه كلها آه تركب آه يعني خلافا اهم شيء جميل ما تقول خلافا اهم شيء جميل فقط حركه فقوش ديخ بالعربيه فقوش ونص عبارة كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفنا لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا ابو الواقع الشيعة هذا هادلوا والله هذا واقع الشيعة وحق قران محمد هذا مراجعكم في النجف الذين تقلدونهم يصفونكم بالبائم حينما يجلسون في مجالسهم الخاصة ويتحدثون هم وأولادهم وأصهارهم وحق قرآن محمد هذا لست مجبرا أن أقسم بالقرآن أمامكم لكن الحقيقة هي هذه هذا هو حالكم ولذا تستغربون عقائد محمد وال محمد هذه هي عقائد محمد وال محمد التي احدثكم عنها والتي يجب عليكم ان تتاكدوا من صحتها انا لا اطلب منكم ان تتبعوني فانا في غنى عنكم لست محتاجا لكم ولا اطلب منكم ان تصدقوني انا في مقام اداء وظيفتي الشرعيه صدقوني هذه الحقيقه انا ادركتها منذ ان كنت في العشرين حين بلغت الى العشرين من عمري كنت قد نضجت علميا وهذا الأمر يعرفه الذين عشت معهم هذا الأمر معروف عني في أجواء الحوزة القمية إنني نضجت علميا في العشرين وفي ذلك الوقت أدركت بشكل قاطع ما نحن بشيعة ما نحن بشيعة وفي ذلك الوقت أدركت بشكل قاطع من أن الدين الذي بين أيدينا ما هو بدين محمد وآل محمد ومن أننا لازلنا في مرحلة التنزيل. وما انتقلنا إلى مرحلة التأويل الحكاية طويلة أنا لست محتاجا لكم هذه القضية واضحة عندي قبل أربعين سنة أكثر من أربعين سنة وظيفتي الشرعية تلزمني أن أضع الحقائق بين أيديكم ولا أعبأ بالنتيجه التي تترتب على ذلك ولا اعبا بموقفكم كيف سيكون تلك مشكلتكم تاكدوا من هذه الحقائق واعرفوا ان الدين الذي انتم عليه ما هو بدين محمد وال محمد بقايا من مرحله التنزيل التي نسخت وشيء جاؤوا به من مزابل نواصب السقيفة على اختلاف تفاريعهم واتجاهاتهم وبعد ذلك أضافوا إلى كل ذلك ما خرجت به عقولهم السفيهة لو كانت عقولهم حكيمة هل ذهبوا إلى مزابلي النواصب السقيفة عقول سفيهة فأنتجت ما أنتجت ثم دلسوا ذلك بصبغة جاءوا بها من حديث العترة وثقافة العترة الطاهرة ولقد اختاروا ما هو الأقرب إلى النواصب هم مشغولون دائماً حتى حينما يصلون إلى أمر صحيح ماذا سيقولون عنا السنة ماذا سيقولون ما علاقتنا بالسنة السنة هل يعبؤون بنا السنة أحرار في عقائدهم ونحن أحرار في عقائدنا فلذا أقول لكم أخاطب أبنائي وبناتي من أشياء الحجة ابن الحسن لا تصيرون سرابيت مثل مراجع النجف ولا تصيرون طايحين حظ مثل مراجع النجف انتبهوا إلى دينكم لا شأن لكم بنواصب السقيفة نحن في طريق وهم في طريق هم أحرار فيما يعتقدون ولا نتدخل في شؤونهم ونحن احرار فيما نعتقد ولا نريد لاحد ان يتدخل في شؤوننا. اعود الى كلامي فيما يرتبط في نشأة الحقيقه المحمديه فلها وجه انه الوجه المصون إنه السر الإلهي المحمدي المخزون لها وجه مستقر في ظله سبحانه وتعالى حيث لا يخرج إلى غيره ولها وجه ظاهر مشرق أشرق بصفحة الوجود وما عليها فهذا الوجود صفحة أشرقت من ظاهر الحقيقة المحمدية وبعد ذلك رسمت الأسماء الحسنى التي هي من مجال ومظاهر الحقيقة المحمدية رسمت ما رسمت على صفحة الوجود ابتداء من اعلى ما في الملا الاعلى وانتهاء الى اسفل مراتب الخلقيات انها سوره القلم بعد البسمله في الايه الاولى من سوره القلم، اتعلمون ان القلم هو اسم من اسماء علي في ثقافه العتره الطاهره القلم علي، هذه السوره سوره علي. سوره القلم سوره علي. نون والقلم وما يسطرون نون في ثقافة العترة محمد صلى الله عليه وآله هذا ما هو بشيء من عندي هذا تأويلهم هذا تفسيرهم نون هي الحقيقة المحمدية فنون في لغة العرب هي المحبرة هي دوات الحبر وفي الحبر هذا الذي هو في المحبره كل الذي سيسطره القلم على صفحه الوجود على صفحه هذا الكتاب هناك كتاب افاقي كتاب تكويني مثل ما عندنا كتاب تدويني هذا كتاب تدويني هو المصحف مر علينا في سورة الزخرف فماذا قرأنا في سورة الزخرف في الآيات الأولى إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ حينما يسطر على الورق يتكون عندنا مصحف يتكون عندنا كتاب تدويني لكنه في الحقيقة هو انعكاس لكتاب تكويني في أعلى الرتب وإنه في أم الكتاب ذلك هو الكتاب التكويني الأصل وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ نُونُّ وَالْقَلَمِ وَمَا يسطرون القلم عنوان لعلي في تأويلهم هذه روايات وأحاديث من أحاديثهم إذا كنتم تستغربون هذه الثقافة المشكلة فيكم وأساس المشكلة أولئك الغبران في النجف إنهم أصحاب العمائم الإبليسية القذرة إنهم أصحاب العمائم العباسية الناصبية إنهم أصحاب العقول المعتزلية إنهم أولئك الذين نقضوا بيعة الغدير المحمدية مشكلتكم من هنا بدأت حاولوا أن تطهروا عقولكم وقلوبكم من قذارات أولئك الفاشلين من قذارات أولئك الخائبين من قذارات أولئك الخائنين الذين خانوا العهود ونقضوا المواثيق مع محمد وآل محمد هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات هذا الحديث ما هو بحديث سياسي ولا هو بحديث إعلامي للتطبيل وللتسويق هذا حديث العقيدة هذا حديث الدين هذا حديث البيعة الغديرية المحمدية هذا حديث العهد والميثاق مع الحجة ابن الحسن هذا منطق الحقيقة والصواب هذه الهداية في أجمل صورها وفي أكمل مراتبها هذا قرآنهم بتفسيرهم وهذا حديثهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم نون عنوان للحقيقة المحمدية حيث كل الفيض الحبر الأمثلة حسية وماذا سيصنع القران لنا نحن بحاجه الى امثله حسيه توضع في قوالب لغويه انا جعلناه قرانا عربيا وضعت تلك الامثله الحسيه في قوالب عربيه لماذا لعلكم تعقلون والا فان الحقيقه ليست كذلك وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لعلي حكيم مر علينا في دعاء أبي طالب صلوات الله عليه سأل الله بالمحمدية المحمودة وبماذا وبالعلوية العالية في أم الكتاب هناك في أعلى العلو في أم الكتاب لعلي حكيم تلك هي العلوية العالية نون والقلم وما يسطرون فنون عنوان للحقيقة المحمدية التي فيها كل المدد كل المدد الذي مد به هذا الوجود من فيض انه المداد المحمدي الخالص الصافي حيث يفيض هذا المداد عبر بوابته فالقلم بوابه المحبره مثلما علي باب لمدينه العلم المحمدي الا تلاحظون ان الرموز والاشارات والعناوين تتعانق تعانقا واضحا الا لعنه على منهج حوزه النجاه. ألا لعنة على هذا المنهج الخذر الذي باعد فيما بيننا وبين ثقافتنا القرآنية الأصيلة فجاؤونا بتفاسير النواصب وجاؤونا بثقافة النواصب وحالوا فيما بيننا وبين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أجد وقتاً كي اتعمق كثيرا في دلاله هذه الايات انما جئت بها مثالا تقريبيا نذهب الى فاصل يوما في السماء عظمته يوما في الارض كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدا الخلق ثم يعيد يا من إليه يرجع الامر كله يا من اظهر في كل شيء لطفه يا سما كل شيء خلقا يا من انتصرنا ففي الخالق قدره سبحانك يا الحقيقة المحمدية وجه مستتر مصون مخزون استقر في ظله سبحانه وتعالى فلا يخرج منه إلى غيره ووجه شعت منه الأسماء الحسنى إنها صفحة الوجود وما كتب القلم نون والقلم وما سطروا وما كتبوا وما رسموا حين نتحدث عن التوحيد في افق الحقيقه المحمديه نتحدث عنها حيث كانت ولم يكن شيء معها بعد ان خلقها سبحانه وتعالى وبعد ذلك صدرت الاشياء منها ولا بد أن نعرف من أن الحقيقة المحمدية من دونه سبحانه وتعالى تساوي صفرا لأنها أساسا لم تكن موجودة لأنها أساسا كانت صفرا وبعد ذلك وجدت كان الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بالكلمه بعد ذلك وجدت هذه المقامات لابد ان تحفظ شديد الحفظ هذا الذي ذكرته لكم في ما تقدم في الحلقات الماضيه من ان قاعدتين لابد ان ننظر اليهما دائما ونحن نتحدث في مثل هذه المطالب حفظ الحيثيات هذه القاعده الاولى والقاعدة الثانية حفظ المقامات فلا بد أن تحفظ المقامات وإلا فإننا سنقع في خلط وخبط وذلك هو الضلال هذا الذي قاد الغلاة إلى ما قادهم من السبائية والخطابية والبيانية والنصيرية إلى إلى إلى هذه عملية الخبط والخلط بسبب الجهل المشكلة الأولى والأخيرة في هذا العالم الجهل فحينما يعود الناس إلى جهالٍ فإن الجهال يتسيدون عليهم ويصبحون أئمة لهم ويعبثون بهم شر عبث هذا هو الذي فعله الغلاة بأتباعهم على مر التأريخ وإلى يومنا هذا وهذا هو الذي فعله مراجع النجف بنا فهم جهال لا يفقهون دين محمد وآل محمد ربما يعرفون أشياء أخرى يفقهون دين سقيفة بني ساعدة لكنهم لا يفقهون دين محمد وآل محمد ومن هنا أوقعون في الضلالة والمتاهة وإلى هذا تشير كلماتهم على سبيل المثال كلمات. أمير المؤمنين في خطبه وأحاديثه تخبر الشيعة في زمان الغيبة من أن تيههم سيكون أضعاف أضعاف تيه بني إسرائيل وهذا هو الذي نحن وقعنا فيه منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا يأتينا مرجع فيعبث بنا إلى أن يموت وتتخلص الشيعة من يأتينا مرجع آخر كي يعبث بنا مرة أخرى ومن عبث إلى عبث ومن ضلالة إلى ضلالة والأمر مستمر والذين يقفون في الصف بانتظار نوبة المرجعية كي يركبوا على ظهورنا مثل ما تقول الوثيقة الديخية تركبهم تركبهم مثل ما ركبهم فلان وفلان الذين ينتظرون في الصف كي يستريحوا على ظهورنا ويقولون لنا ديخ ونحن مشرورون نتراقص نحرك حوافرنا الكريمة نضرب بها على الأرض فرحاً هذا هو الواقع الشيعي من دون رتوش من دون اغطيه من دون ستر ومن دون تدليس ومن دون تمويه هذا هو الواقع الشيعي مثلما يقول بائع الرقي بشرط السكين. هذا بشرط السكين. على عينك يا تاجر هذا هو واقعنا الشيعي كما هو سيتضح لنا المطلب شيئا فشيئا لكن بقيت ملاحظه واحده وبعد ذلك اقرا الحديث بين ايديكم مثلما الحقيقه المحمديه تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى فهي كانت صفرا لا وجود لها كان الله ولم يكن معه شيء ولكنه أوجدها أوجدها بأعظم عظمته وأحبها أحبها إلى الحد الذي استقر وجهها المخزون وسرها المصون في ظله فلا يخرج منه إلى غيره كلمات نرددها نعرف دلالتها اللغوية فقط أما أغوارها الحقيقية بعمق معرفة الله ومعرفة الحقيقة المحمدية هذا ما لا نستطيع أن نتخيله ولو في حواشي حواشي حواشي حواشي هذه المضامين العزيزة في أشرف مثل ضربه في قرانه في سوره النور مثل المشكاه ومثل المصباح والشجره الزيتونه التي هي لا شرقيه ولا غربيه ماذا جاء في هذا المثال يكاد زيتها يضيء يضيء يضيء يضي ولو لم تمسسه نار الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه لكن الله قال هذا في قرآنه هذه ما هي برواية حتى تجد طريقا إلى تكذيبها يكاد زيتها يضيء يضيء تلك الشجره وتلك المشكات وذلك المصباح وتلك الحقيقه التي هي نور على نور يكاد زيتها يضيء يكاد من افعال المقاربه فان الايه هكذا تريد ان تقول لنا ان الحقيقه المحمدية لعلو شأنها ولعظمتها ولأنها مجمع كل جمال وجلال وكمال ولأن القدرة الإلهية بتمامها تجلت فيها فكأنها توجد بنفسها تكاد أن توجد بنفسها من دون الله سبحانه وتعالى الله هو الذي يقول عنها إنها أمثلة حسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار انها نار القدره الالهيه ونار الجبروت الالهي فهذا الزيت يكاد ان يضيء من عند نفسه لماذا لعظمه هذا الزيت فهو بنحو ذاتي قادر ان يشرق نورا فلأن الله أودع كل شيء في الحقيقة المحمدية هو يقول عنها يكاد زيتها يضيء من دوني تذكروا فعل المقاربة يكاد يكاد يعني أن ذلك ليس موجودا في الواقع ولكن هذه التعابير تريد ان تشعرنا بعظمه وعلو وجلالي وسبحانيه هذه الحقيقه المقدسه انها الحقيقه المحمديه العظمى فمثلما قلت لكم تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى لماذا لأنها كانت صفرا كانت مسبوقة بالعدم ولكنها بتعبير القرآن بحسبه سبحانه وتعالى لأنه قد وضع فيها كل شيء يكاد زيتها يضيء من دون أن تمسه النار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار تلك هي الحقيقة المحمدية وهذا معنى الركن الثاني من أركان التوحيد وهو التوحيد في أفقي الحقيقة المحمدية التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا وانصرانا فإنكما ناصران نذهب إلى فاصل